Dobrý den, jmenuji se Petr Herman a vítám vás na dnešním tutoriálu, kde si předvedeme použití standardního 12-svodového EKG. K vyšetření použijeme přístroj firmy BTL08S EKG. Je to přístroj, který je sice asi už 20 let starý, ale stále dobře slouží. Tady vidíme hlavní vypínač, který by měl být stále zapnutý, protože tím se dobíjejí baterie. Ten přístroj je v podstatě bateriový, je možný jej provozovat i nezávisle na síti. Zde je síťový přívod. Zde je elektrodový kabel se všemi elektrodami a zde je výstup RS-232, kterým se signál přivádí do počítače. Seznámíme se s elektrodovým kabelem. Má tady čtyři končetinové kabely ke, ke čtyřem končetinovým elektrodám. Tady máme pravou stranu, tady máme levou stranu když se podíváte na tu délku, tak vidíte, že končetinové kabely jsou delší a mezi nimi máme šest kabelů od hrudních elektrod C1 až C6. Někdy jsou ty elektrody značeny písmeny C1 až C6, někdy V1 až V6, tím se nenecháme zmást. Každý Kabel má vlastní barvu, tu budeme říkat při tom zapojování a hlavně si dáme pozor, protože například červená barva označuje pravou ruku horní, ale zároveň také hrudní elektrodu C1. Takže proto hlavně dáváme pozor, abychom nepopletli hrudní kabel a končetinový kabel. Takže začneme připojovat končetinové kabely, nejlépe začít černou elektrodou, to znamená uzemňovací elektroda na pravou dolní končetinu. Navlhčíme, v pokožku stačí většinou kůží, navlhčit obyčejnou vodou, pouze v krajním případě použijeme gel kdyby ty odpory byly příliš vysoké. Můžeme pokračovat levou dolní končetinou, tam dáme zelenou elektrodu, zeleně označenou elektrodu. Pravou horní končetinu dáme červenou, A levou horní končetinu žlutou. Ruce volně spočívají na lehátku, aby tam nebylo žádné napětí svalové, které by mohlo rušit jako artefakt. A nyní budeme připojovat hrudní elektrody, které jsou označeny písmeny a symboly C1 až C6. Elektrody C1, C2 po symetricky. Ve čtvrtém mezižebří vedle sterna. Pak bych dal tu poslední do axilární čáry šestku, ať víme, kde máme skončit. A mezi ně rovnoměrně dát elektrody 3, 4 a 5. Dobrý, tak jdeme natáčet, takže potom zapneme přístroj až se nám rozsvítějí tyhle ledky. Mohli bychom tisknout záznam i bez počítače, přímo z EKG přístroje. Zmáčkneme print a EKG nám automaticky. Tiskne všechny svody první, druhý, třetí Eindhovenův, AVR, AVL, AVF, Goldbergerův, V1, V2, V3 hrudní svody a V4, V5, V6. Odtrhneme papír. Máme celý záznam. My ale na papír nic tisknout nebudeme. Sestra může zůstat u pacienta a lékař bude obsluhovat počítač.